ونعلم اللي هنشوفه مع بعض النهارده في بيت او في دار سيف الله ليس الاسلام وفارس المشاهد ابا سليمان خالد رضي الله عنه وارضاه بيت او دار سيد خالد بن الوليد وقبل ما ندخل ونزور بيت سيدنا خالد بن الوليد لازم نسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خاتم رسل الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا رسول الله نشهد انك قد بلغت الرساله وادمت الامانه ونصحت الامه وجاهدت في الله حتى اتاك اليقين. السلام عليك يا ابا بكر الصديق. السلام عليك يا صاحب رسول الله. السلام عليك يا ثاني اثنين في الغار. السلام عليك يا عمر الفاروق. السلام عليك يا امير المؤمنين. يا من فرق الله بك بين الحق والباطل. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، اللي عايز يعرف سيدنا خالد بن الوليد ونقف مكان سيدنا خالد بن الوليد مكان بيقف ونجلس في مكان جلوس سيدنا خالد بن الوليد لما بتسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج من باب البقيع بتاخد يسار يعني بيكون القبر الشريف على يسارك وبتتجه ناحية المسجد النبوي ويكون أمامك على طول مباشرة باب 38 باب سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه لما بتدخل من باب 38 بتتجه يسار في المنطقة دي وفي اليسار على طول هو أبو سليمان سيف الله ليث الاسلام فارس المشاهد سليمان خالد رضي الله عنه وأرضاه يستسهل الصعب إن هاجت حفيظته ولا يشاور إلا السيف إن غضب فلله در أبي سليمان انتضح بحره فأغرق وقد زنده فأحرق لا يغمد السيف إلا بعد ملحمة ولا يعاقب إلا بعد تحذيري بعض المواقف يا رجال حرائر والبعض يبنى الأكرمين إماء ما جاء سيف الله من خمارة ما أنجبته الليلة الحمراء هنا كان بيت سيدنا خالد بن وليد دار سيدنا خالد بن وليد هنا كان يزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن بيت سيدنا خالد كان ضيق شوية ما كانش شوي واسع، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم بقى بيته وبقى داره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا خالد ارفع البناء في السماء وصل الله السعة، ربنا يوسع علينا وعليهم جميعاً إن شاء الله، هنا كان بيت سيدنا خالد بن وليد. هنا كان بيت سيدنا خالد الوليد هنا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا كانت بيوت الصحابه افضل الخلق بعد الانبياء رضي الله عنهم اجمعين، اللي طلع على المعالم النبويه وعلى بيوت الصحابه حوالين المسجد النبوي الشريف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقرا كتاب بيوت الصحابه حول المسجد النبوي الشريف لمحمد الياس عبد الغني، الكتاب جدا وهو موجود على النت وموجود في المكتبات